حبیب جان صاحب نے کیا کہا ہے کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منشور ہوں کہہ دو پیار سے ظلم کی بات کو زہر کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ظلم کی بات کو زہر کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا